Ježíš Mere, to bude těžký lidi, to bude těžký. Svátek. Můj oblíbený svátek. No, asi Vánoce jsou můj oblíbený svátek. Oblíbený svátek, Vánoce. <laughs> e, tak samozřejmě, ráslavíme e, Vánoce, to je asi, asi, asi největší svátek v České republice, který mám rád. Můj nejoblíbenější svátek jsou Vánoce. Můj oblíbený svátek jsou Vánoce a možná Velikonoce. Mám oblíbený svátek a to jsou Vánoce, protože ty se v Čechách slaví asi nejvíc s rodinou a všichni jsou dohromady, proto to mám ráda.